Галицинівський центр первинної медико-санітарної допомоги. Сюди на ревакцинацію прийшов Володимир Муравський. «Я роблю щеплення, щоб убезпечитись від цього коронавірусу. Сертифікату мене ще не питали. Це для мого здоров'я. Моя дружина і діти вже вакциновані». У сусідньому селі Лимани в новій амбулаторії щепитимуть охочих у другій половині дня. Зараз є вакцина Коронавак. Групи формуються згідно запису людей. Люди дзвонять в реєстри до реєстратора, в реєстратуру. Формуються згідно груп кількості та вакцини в наявності. На сьогоднішній день по наявності в наявності у нас тільки Коронавак, Поїхали і зараз получають об здраву. Поїхали Файзер, дожен поступити Файзер. Був у терапевта та хоче отримати щеплення житель села Лупареве Микола Шулюк. Але на зараз в чоловіка є протипоказання. «Ну, жіна вакцинувалася, я вирішив». «Дружина вакцинувалась, і я вирішив. Я записався, але температура трохи піднялася. Нормалізуються – вакцинують. Бо ризик, хочеться іще пожити». Тут, в Лупаревому, є мобільна бригада, яка щепить людей на дому. «Ті люди, які з обмеженими фізичними можливостями, але також ті, які за станом здоров'я, або люди від літнього віку. Виїжджає мобільна бригада у складі лікаря, дві медичні сестри у складі шкафа невідкладної медичної допомоги у людей на дом. Там їх оглядає лікар, медсестра проводить вакцинацію, чекаємо півгодини. Якщо ну, ніяких побічних дій не виявлено, ми їдемо на наступний виклик». Підрахувати всіх ...вакцинованих важко, додає Катерина Джумська. Є люди, які щепляться за місцем роботи. «По Лимонівській амбулаторії отримали дві дози 47% населення, по Лупарівській амбулаторії... ...отримали 32% населення. Але це не враховуючи те, що Лупарівський інтернат... прибиває своїх співробітників, Миколаївський геноземний завод своїх співробітників... Про кількість необхідних доз вакцини сільські амбулаторії громади повідомляють в Галицинівський центр первинної медико-санітарної допомоги. «Там вже налагоджений механізм щодо цього. Ми все це отримуємо. Скільки ми маємо отримати, скільки доз. Щоб довго не говорити, скажу так – нестачі вакцини немає». Станом на 2 листопада в області вакциновано понад 515 тисяч людей, розповів Олег Бабін. Достатньо вакцини, люди йдуть вакцинуватися. І зараз, враховуючи цю епідемію, люди активно ще почали вакцинуватися. По ми ще додатково заказали вакцину. До нас надійде модерна, надійде ще 59 тисяч файзеру. Тобто ми зовсім готові для того, щоб вакцинувати всіх, хто хоче вакцинуватися. Олександр Гордієнко, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаївщина.